يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي كل حياتي حبك وسط دمي فوت هم وهمي اه منك اجاني حبيتك من اول نظره وصابني لحد تاني انساني وغنى عني الدنيا مليانه اماني الدنيا مليانه اماني يا عيني ليلى ليه يا عيني ليلى وانا سهران ليه بفكر في اللي ناسيه في الملل ما صار لي، بفكر في الناس يلين، يا ليه.